<гану> Ольга Байко народилася в селі Денисів Козівської громади. У сім'ї було шестеро дітей. Розповідає, вчилася у сільській школі, закінчила чотири класи. Жінка пригадує, коли їй було 17 років, у селі розстрілювали євреїв. Старший той німець підніс руку догори, щоб стріляли. І цер. так і попадали, а хто не падав, то приходили німчики, кидали живчом в яму тут, а потім загорнули, ми на другий день пішли, так, так що дем'я піднімала відкоди. Живі люди рухалися чи щось. Це, це, це страшне було. Ольга Бойко розповідає, під час Другої світової війни у Денисові була лінія фронту. «Це я у нас фронт три місяці. Русських дуже багато вибили, німців, то у нас тут був такий купчинці і знисів. І там кладка була. Ту кладку розбили. І там ні, хто кого забили, там, там складали на купу, на той місці і через, через тих трупів ходили так, як через місць, а потім вже як по фронті. У 21 рік Ольгу Бойко сім'єю хотіли вислати до Сибіру, через те, що їх вважали куркулями. Жінка одружилася та втекла до Тернополя. Тут разом з чоловіком влаштувалась на роботу. Ольга каже, понад 15 років пропрацювала санітаркою у залізничній лікарні. Через те, що сім'я не мала грошей, Ольга стала донором крові. Ольга у мене була перша група Резумінус і давала кров людям. Навіть Визивали мене з дому, в лікарню приходили, і, і я давала кров, а це було таке, що я й робила, а не було крові, та, а, а, а людина умирає. Ну, вжили кров, гуляли його, і, і він виздрою, молодий хлоп, подякав, ну правда, вони заплатили мені. У Тернополі Ольга разом з чоловіком побудували будинок. Зараз тут живе її онука Ірина. Це будувалися довго. Хата наша шлаку це відходи від спалювання вугілля, які от дідок працював попрацював на Кочегару. Бабця розповідала, закладали фундамент. У бабці ще з тих часів польських залишилися були польські мідяки, гроші. Це на щастя кожен кут хати кидали. Це десь, воно там у нас може руки через 200 археологи знайдуть ці, ці золоті. Ольга Бойко каже, її секрет довголіття це молитва. Треба сидіти, молити молитти, олеска, то і все. І вам Бог допоможе, як ви будете з Богом, і Бог буде з вами». Леся Продоус, Андрій Прокопів, новини на суспільному. Тернопіль.